S-a aflat de ce au plecat Cristian Pantaz și Dan Palag de la Hot News. Jurnali subliniere ti Cristian Pantazi, fostul redactor sublinierei Fal al Hot News, subliniere Dan Tafaleag, fost editor-coordonator, au lansat luni noul proiect editorial online pe care l-au anunțat SPTM-ul trecut, G4 Media. Suntem gata cu site-ul nou www.g4mediaro.com eu sublinierei Dante Pelag avem câteva exclusivități. ci, a sublinierea cumva Moby subliniere nu în ultimii ani. Vlad Voiculescu el luat în calcul ca posibil candidat la primăria București. subliniere ti, Liviu Dragnea sublinierea am a angajat fictiv la statul apropiat. Plus motivele e sublinierei cu lui Masiv al sublinierei lui pentru autonomia vinutului Secuisc, a anuncat Fantaz pe Facebook. <fie> Jurnalistul a adugat CG4 media. Ro este un site de investigații, analize subliniere e exclusivit, ci pe zona Hard News. E un site de investigații, analize subliniere exclusivit, ci pe zona Hard News. Ne vom concentra masiv pe subiectele care contează, a scris el. Fantazia preciza ce proiectul nu are în spate niciun nici niciun finanțator sublinierei ce are nevoie de contribuții, sublinierei donații pentru a se dezvolta. Avem nevoie de la voi de idei, sublinierei de ponturi. De data asta, sublinierea de contribuții, subliniere-i donacii ca se subliniere te proiectul. Inutil de spus ce nu avem în spate niciun mogul, niciun finanțator. Am făcut totul cu ajutorul prietenilor no subliniere-tri, ziari subliniere-ti subliniere-i tii subliniere-ti, a explicat jurnalistul. Lansarea proiectului a fost anuncat pe Facebook sub liniere de Danta Palag. Ne-am întors. De azi încolo suntem G4 Mediaro. Ce am făcut în trecut mai bine de 10 ani, azi ve teme ce dorim să facem mai departe sublinierea iveche-me alături de noi. O puteți face în mai multe feluri: Citiți. daci mai departe, scrieci pentru noi, contribuiți cu idei, subiecte sublinierei nu în ultimul rând, donați. Pas înapoi, a scris el. La momentul publicării acestei subliniere tiri, site-ul 4 mediaro nu poate fi accesat. De altfel, pantaz sublinierea palga au făcut referire la defecțiunile tehnice ale platformei, pe care au spus că le vor remedia. Să-i în E posibil să apra erori, defecțiuni, etc. Nu ne înjuraci, le reparme pe toate. Atât am putut face în timpul ăsta scurt. Mese 2. cu Critice, a scris fantazi. Din cauza fluxului mare de cititori, avem ceva probleme tehnice pe care încerc mesele remediem cât mai repede. Vemul cu nim, sunt inerente problemele astea, a scris sub Ita Palag. Pe mâna trecut, cei doi jurnalii tia au anuncat ce peresesc echipa, urmând să lucreze împreună la un alt proiect editorial. Tapalag a invocat faptul ce el el sublinierea acționarii au viziuni diferite, dar a subliniat ce ceea ce i-a unit puternic a fost credinca într-un set de valori.